У центрі вакцинації імунізують усіх охочих. Люди мають можливість прийти без попереднього запису. Один із тих, хто вирішив вакцинуватися – Тимофій Рибніцький. Хлопець із Почаєва. Навчається у Тернопільському університеті. «Чому я прийшов? Тому що я всіх закликаю вакцинуватися, тому що це дуже потрібно для імунітету і для здоров'я всієї країни. І Тому хто сумнівається, бо я сам з такого міста, де не дуже приймається, і я думаю, що це потрібно. Навіть якщо є якісь страхи і переживання, я думаю, це того стоїть». Медсестра Іванна Вовк показує вакцину, яку використовують для щеплень. «Сьогодні ми працюємо з вакциною Модерною. Виробник цієї вакцини є Америка. Вакцина в нас 15 дозна. Ходимо внутрі м'язеве дельтоподібне м'ясо. Щеплення отримав пенсіонер Михайло Мороз. Чоловік розповідає, якою вакциною імунізуватиметься, дізнався під час вакцинації. Каже, довіряє всім препаратам, дозволеним Міністерством охорони здоров'я. Я знаю одне, що треба вакцинуватися. Яка вакцина? Ну, якщо. Міністерство охорони здоров'я і вас дозволили ті вакцини, які має значення. Я вакцинувався сьогодні модерною, сказали. Я не записувався ні електронно, тут в порядку живої черги ми зареєструвалися. Вакцинувалася також працівниця облдержадміністрації Світлана Беспоповцева. Я тільки що, ви бачили, отримала першу дозу вакцини «Модерна». Це був мій свідомий вибір і я рекомендую всім приєднатися до процесу вакцинації і, власне, дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Зараз на Тернопільщині є чотири препарати, якими можна імунізуватися від COVID-19, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, пункти вакцинації тепер створюють також у селах області, щоб усі охочі могли щепитися. Записатися на чергу на вакцинацію Модерну в Тернополі. Це можна зайшовши на сайт центру первинної медико-санітарної допомоги або звернувшись в реєстратуру. На сьогоднішній день нашій Тернопільській області діяло 56 пунктів вакцинації, діяло 9 центрів вакцинації і 25 мобільних бригад. Ми збільшуємо пункти вакцинації, для цього ми збільшили навчання і ті, хто можуть працювати в пунктах вакцинації. Ми хочемо досягнути того, щоб в кожному великому селі був пункт вакцинації. Я думаю, що субота-неділя це в нас вже буде не 56, а 67 пунктів вакцинації. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.